أقبلت مثل القمر حسن الجمال الحلا والزين, والزين, والزين وصف الدلال الله فاهمنا من الوصف الكمال طلت انت بها كل الله, الله جمالك. زينب مبروك يا بنت الكرام اقبلت بعز عز وفرح سيطلع. وسلام ومليت دنيا بسمة الغمام يا أميرة قاملة بكل الحلا الجمال اللي طلت بها وقت ملنو